هذه الشلم دا من خالتك شريف العنزي. بالترقيه مبروك لك عد المزام. مبروك لك الترقيه عن جدارات والشيلات بالاسماء. امان تاج العز يا فخر الاوطان. يا اللي الكل خبرة ومهارة، يا اللي الكل خبرة ومهارة. فقط وحصريه على زفاته لجومعه لتنفيذ الزفاف والشمات والاسماء والطرب. ترقية عن جداره أنا تاج العز يا ظهر الأوطان نسخ البقت الكل وخبره ومهاره يا مبروك لك عدل الأنفان مبروك لك الترقية عن جداره والمرتبة الأولى تجتاز لك وعنوان من هاي في النهاية إلى الأعلى لازم تنشغلان يمك الأنفهن شبور دريحان تكتب خالاتك بإسمك أحلى عبارة الوان حصاتي تقول يا رب وافق مساره والترقيم مبروك لك روح مسرور اتنين لك يا عشنا تراني لك تدعي الولي رب الاكوان يا رب تسعد ابن ساهر ونهار مبروك من ملاك وقت سعد حان واليوم يا حنان قلت الترقية بالترقية يا ابتداراه والترقية مبروك لك عد مبروك نلت الترقية عان جدراه بنت الكريم الشهم محمدك حلال راعي الجمايل يقصفها في بداره اشهد لاصحاب القرايب بجيران نسل البكر مسخ مدى الريح نرى. يحفظ ربي ويجعله عالي الشان بكل كل خطوة